فيك يا جار مش عارف ازاي اقدم مش عارف ازاي عشانك الليل قالوا الحب جميل اسمع مني يا انا جايب الجديد لو عندك عصابه احنا نسلك في الحديد عندي جن روسي لو ضربت متاكيد انت هل يا تشوفني تجري من بعيد يا اخرك في ضهرك كنت تهري اللي عارفه انك برضه مش, مش تمام لو شقطت بنت تقولك يلا باي سلام هدخل دخله دخل بلدي بس انت المدام يا مين حب فيك يا جار مش عارف ازاي بسهر عشانك الليل قالوا الحب جميل هلو